Når vi endelig blir så passer det skikkelig dårlig på staten. Sigurd, han har vært fire dager for sent til å få barnet ha i plass. Jeg skjønner hvorfor vi må sende barn som er født i Norge ut av landet. Bare fordi systemet er sånn, da mener jeg at det er systemet som er gansj. Hvorfor er det sånn at systemet alltid skal komme først? Jeg synes man bør sette opp folk først. Her. Vær Sigurd.